О 15-тій від кінотеатру Шевченка вирушив марш пам'яті. Його учасники пройшли центральними вулицями міста. Про свободи Героїв Майдану до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Малебень Героям Небесної Сотні провели священнослужителі Духовної ради міста Хмельницького. Шанувати пам'ять героїв Небесної Сотні прийшла учасниця Революції Гідності Наталія Андрійчук. Пробула на Майдані 90 днів в Хмельницькій нашій сотні. Цей день для мене означає, чесно сказати, перемогу над злом. Я вважаю, що ми тоді поламали хребет той 에, радянщини, того всього бандитського. Після Євромайдану розповідає жінка, стала військовою волонтеркою. 6 років я допомагала, а на п'ятому році я узнала, що таке тероборона. І вже от ровно три роки, як я по контракту служу в теробороні. Віддати шану полеглим героям прийшли хмельничанки Тетяна Володимирівна та Олена Іванівна. Нам вже скільки років, ми пенсіонери вже давно. І ми хочемо бачити наше молоде покоління, щоб воно собі мирно жило, мирно працювало і мирно продовжували наш український рід. Хочемо миру від малого до старого миру, і все, бажаємо, хай Господь нас береже, Україну нашу. За словами директорки обласного департаменту інформаційної діяльності Інни Михайлової, всього 10 жителів Хмельниччини загинули під час Революції Гідності. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.